Власник товариства з обмеженою відповідальністю ФОБОС-94 через свого адвоката Дмитра Гладкого звернувся до Запорізького апеляційного суду, аби скасувати заборону на зведення прибудови до магазину у південному мікрорайоні Запоріжжя. При снімаха терористу з обмеженою відповідальністю ФОБУ, 94 адвокати Абатка Дмитра Вікторовича, залишити без задоволення. Ухвала Курнівського району, що до місця заперіжджать 8-го ступа, до свій праві, залишити безділ. Вважаю, що ухвала та заборона не співмірна вимогам, не посилається безпосередньо на доводи, які встановлені в позовній заяві, тобто жодних документів, які пожежні обмеження встановлювали не несе собою, не враховано те, що дозвіл номер 1418 від 17.5.2021 року діє не скасований, тобто Повністю будівництво йде на підставі дозволу. Напередодні 20 грудня відбулися збори жителів будинку на вулиці Водограйні, 18. За словами адвоката жителів Дениса Штабовенка, він повідомив власника товариства з обмеженою відповідальністю ФОБОС-94 про ці збори. Але той участі не взяв. Цей будинок межує з прибудовою. Жителька першого під'їзду Тетяна П'янковська розповідає, зводити цю споруду розпочали цьогоріч у травні ми викликали міліцію сюди. Ну, як він нам пообіцяв, що... Ми викликали міліцію, ми звертались до інстанцій. Він нам казав, що нічого такого тут не буде, але за півроку він збудував ось таку конструкцію. Вона заважає жителям нашого будинку, особливо тим, хто мешкає в першому під'їзді, тому що другий, третій і вище поверхи виходять сюди. Тут влаштовують громадський туалет. Жителі першого під'їзду зробили гарну клумбу для того, щоб все було чисто та гарно. А виходить, поставили цю забудову і знову почало Туалет і там місце для тих, хто торгує поряд на ринку. Вони складають туди свої ящики, там вже починають збиратись алкоголіки. Вона заважає під'їзду пожежних автомобілів, іноді перегороджує дорогу автомобілі, фури. На подвір'я взагалі неможливо заїхати. Жителька четвертого поверху Галина Рибакова, вікна якої виходять на цю прибудову, каже, чула, що в приміщенні цієї забудови буде дегустаційна зала. На думку її та сусідів, це не що інше, як наливайка. Коڏто нам тут обіщали, типа, стопочну або пивнушку Колись нам тут обіцяли наливайку відкрити. Це теж нас хвилює, тому що тут у нас діти, тут будуть п'яні ходити. Раптом пожежа. Зараз у всіх пластикові балкони. Жодна пожежна машина не підїде. Тут така прибудова металева, ніхто її не передвине. Ми тут всі згоримо. За словами адвоката Дениса Штабовенка, власником сусідніх приміщень також є товариство з обмеженою відповідальністю «Фобос-94», яке зареєструвало декларацію про початок реконструкції всередині приміщення, але, за словами адвоката, не має права на зміну зовнішніх розмірів забудови. Вона не отримувала у міськради жодних погоджуючих документів, місць будівних умов, і в даному випадку просто де самозахоплення ну, фактично частини приміщення, що порушує протипожежні норми, неодноразово викликали поліцію, поліція не реагує, люди зверталися до прокуратури, яка також не реагує. Окремі мешканці будинку зверталися і ОСББ зверталося, ми отримали відповідь департаменту архітектури Запорізької міської ради, що в даному в цьому випадку немає погодження МВУ. Ми отримали відповідь пожежників, що така будівля порушує протипожежні норми. Останні документи, які ми отримали, що. Порушуються розміри оренди земельною ділянкою з одного боку близько 12 сантиметрів, з іншого боку там більше метра. Адвокат товариства з обмеженою відповідальністю ФОБОС-94 Дмитро Гладкий коментувати подальші дії кореспондентам Суспільного відмовився, посилаючись на відсутність узгодження зі своїм клієнтом. Олена Черкун, Владислав Киящук, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.